Не відболить, ніяк не відболить найбільше зран наш зраджений майдан. Скажіть, чому нам воля, мов полин, і ми не йдемо по втоптаних слідах, героїв тих, що мерли ради нас, і на вівтар пролили юну кров. Чом на героя кожного труна чекає знов, а підленьки нутро у тих, хто зве себе по водирі. Самі ж плекають зради в стінах рад І з людок крівцу п'ють, як у пері А в час війни влаштовують парад Своїх без Просити власних слух, яким у руки вклали булаву Наситтись не можуть, цар оглух Ну як ще довго бути на плаву Їх кораблю, де тісно від щурів де унітази сяють, як скарби, де капітан з багатства геть здурів, і записав народ увесь враби. Довольне доросли, так доростем, героям віддамо належну дань, і маками заквітне мертвий степ, і з хати геть непроханих гостей, воскресність їм зраджень my dog.